Αρκικά καλωσόρισε σε ένα ακόμα βίντεο, λίγο διαφορετικό από το προηγούμενο. Το σημερινό βίντεο είναι ένα καινούργιο εγχείρημα, είναι unboxing συσκευής. Η συσκευή λοιπόν που θα ασχοληθούμε σήμερα είναι ένας ανεμιστήρας οροφής, ο γκρούπε R52001, παύλα XY1L, σε χρώμα λευκό κάθετο OAK. Η ισχύ του είναι 55W, έχει διάμετρο 52, χειρισμό με ασύρματο χειριστήριο τύπος μοτέρ AC και αριθμός λαπτήρων 1, που είναι υποδοχής ε14. Κάτι άλλο που μου τράβηξε το ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο ανεμιστήρα είναι ότι διαθέτει χειμερινή λειτουργία. Δηλαδή, οι ανεμιστήρε οροφή γκρούπ διαθέτουν ένα διακόπτη στη βάση του μοτέρ, ο οποίο του δίνει τη δυνατότητα να αλλάξει τη φορά κίνηση των πτευγίων, βοηθώντα το ζεστό αέρα που εκλοβίζεται στην οροφή το χειμώνα να διαχέεται καλύτερα στο χώρο με αποτέλεσμα να μην χάνεται πολύτιμη θερμότητα. Εξοικονομώντα ενεργειακού και οικονομικού πόρου. Α προσπαθήσουμε λοιπόν λιγάκι να το ανοίξουμε. Καταλαβαίνει φυσικά ότι υπάρχει μια δυσκολία, διότι με το ένα χέρι κρατάω την κάμερα. Βλέπει κιόλα ότι παίρνω λίγο το χρόνο μου. Ανοίγοντα λοιπόν το κουτί, βλέπουμε αρχικά την πιστοποίηση. Ήπειτα με βλέπει λίγο, παίζω με τι οδηγίε. Ξέρει, Μωρέ, για το βίντεο. Το κουτί αρχικά περιέχει πάνω πάνω τα πτερήγια που είναι δύο όψεων. Διαλέγει να τοποθετήσει στη βάση είτε το λευκό είτε το ξύλινο χρώμα. Έπειτα συνεχίζοντα, βλέπει το τηλεχειριστήριο. Ένα μαραφέτη το οποίο είμαι σίγουρος ότι μόνο ο ηλεκτρολόγος ξέρει τι είναι και κάποιες βίδες. Ανοίγοντα λοιπόν το δεύτερο επίπεδο αρκετά βλέπουμε τον ανεμιστήρα ο οποίο νομίζω πιάνει τη μεγαλύτερη έκταση του κουτιού. Υπάρχει μέσα η βάση για το λαπτήρα ο οποίο, όπως είπα και νωρίτερα έχει υποδοχή ε14 μέχρι 60W. Είδες ότι δεν κατάφερα να βγάλω τον ανεμιστήρα γιατί και έχει σφηνώσει κυνήκε λίγο βαρύς. Άρα συνεχίζω με ένα μαραφέτι που πάλι είμαι σίγουρος ότι μόνο ηλεκτρολόγος ξέρετε τι είναι και πώς τοποθετείτε, αλλά έχω μια υποψή ότι είναι η βάση του ανεμιστήρα. Γυρνώντας το λοιπόν βλέπεις την τάπα για τη, για τη βάση του φωτός του LED, το οποίο είναι το μόνο που θεωρώ αρνητικό διότι είναι θαμπό και κρύβει νομίζω το φως. Θα μπορούσε να είναι πιο μη θαμπό, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω ακριβώς, για να μπορέσει να υπάρχει και καλύτερη ε, μοιρασιά του φωτός. Κάνω και ένα πλάνο το τηλεχειριστήριο να σου δείξω και τι λειτουργίε που έχει πάνω. Μπαταρίε δεν υπάρχουν στη συσκευασία, αλλά έχει βάση για τον τοίχο. Πολύ σημαντικό να σου πω και κάτι. Αυτό ήταν το πρώτο βιντεάκι unboxing σε αυτό το κανάλι. Εάν σου άρεσε, κάνε ένα like, ένα subscribe. άσε κάτω ένα σχόλιο να μου πει αν σου άρεσε το βίντεο. Εάν θέλει να ξανακάνω κάτι παρόμοιο. Ελπίζω να σου δώσα πληροφορίε οι οποίε ενδιαφέρουν. Ε? Και σε ευχαριστώ που παρακολούθησε αυτό το βιντεάκι.